Anunc controversat, Simona Halep pe gata să renunțe la locul 1 în lume, în favoarea altei jucătoare. Simona Halep, care se află pentru a 20 sepetămâ pe primul loc în clasamentul WTA, este de părere ce acest loc ar trebui ocupat de Serena Williams care a revenit în circuitul VTA, după ce a născut-o fetii, în septembrie 2017. Cu pui timp înaintea turneului Miami Open 2018. Simona Halep a acordat un interviu pentru Tennis TV, în care a declarat că VTA ar trebui să protejeze sportivele care n să le locul în clasament, dar e statutul de favorite la turnee după ce revin în joc. Serena merit să fie pe prima pozie în clasamentul VTA, deoarece se afla pe acest loc înainte să nască. De asemenea, ar trebui să fie favorita numarul 1 la turnee. Senat este cel mai important lucru, este mai mult decât un sport, a declarat Simona Halep pentru tenis TV. Pentru ce nu i-a fost protejat o zi -a. Serena Williams va întâlniu adversar dificil în primul tur de la Miami Open 2018, japoneza Naomi Osaka, cea care a câtigat trofeul de la Indian Wells. La Indian Wells, Serena Williams a întâlnit o în turul 3 pe Sora ei Venus Williams, care a învins-o în două seturi și a calificat în sferturi. Scrie digi 24. După meci, Ida Rencahil, antrenorul Simonei Halep a declarat ce este important ca regulamentul să fie schimbat, astfel încât sportivele care se întorc din concediul de maternitate să nu fie penalizate-i nevoite se pornească chiar de la zero. Serena, ca și restul mamelor, ar trebui protejate de nu, îi piard statutul de cap de serie. Femeile nu ar trebui penalizate i se înceapă de la zero doar pentru ce au dat naștere unui copil. Aceela scenariu s-a întâmplat în cazul victoriei Azarenca, anul trecut. Întemeierea unei familii este cel mai mare dar din lume. Asta ar trebui să ai grijă de juctoare. În principiu, este acea iregul care se aplică în atunci când un jucător se accidenteazise pe bar mai mult de 12 luni. Cred cu tărie ce a fi gravidia danatere unui copil trebuie să se încadreze într-o categorie complet diferită. Asta trebuie să schimbe regulamentul. Acest meci nu ar fi trebuit să se discute în turul al treilea, a mai susținut Darren Cahill.